ברוכים הבאים למצגת על חילוק שברים. אבא נתחיל! לפני שנלמד ונפנים גישה אינטיוטיבית אשר נלמד בווידאו אחר או בקרוב, נלמד את הטכניקה של חילוק שברים, נגלה שחילוק שברים לא מורחב יותר מאשר החבלת שברים. למשל, בשאלה, כמה זה חצי חלקי חצי? חילוק בשבר, או בעצם חילוק בכל מספר, זהה לכפל במספר הופעי. כלומר, חצי לחלק לחצי זה לחצי כפול 2. שתפכנו את החצי ל-2 חלקי אחד. למדנו בווידאו על הכפלת שברים ש כפול 2 חלקי 1 שווה ל-2 חלקי 2. 2 חלקי 2, וזה שווה ל-1. זה הגייני משום שכל מספר שנחלק בעצמו שווה ל-1. חצי חלקי חצי שווה ל-1 כמו 5 חלקי 5 שווה ל-1 בדיוק כמו ש-100 חלקי 100 שווה ל-1 ומעשה הנושא הזה לא חדש לכם זה נעושה מכירים למשל, 2 חלקי 1 וכך גם 2 כפול ההופכית ש-2 חצי זה שווה ל-1 נעשה עוד כמה תרגילים כדי שתיפתחו. שחילוק שברים מוכר לכם כבר והוא נקרא החפלן בהופכים כמה זה 12? חלקי 4 התשובה הפשוטה, ואני אשתמש בשאלה כדי לראות ש12 כפול רבע זה אותו הדבר הנה 12 כפול רבע 12 חלקי 1 כפול 1 חלקי 4 זה 12 חלקי 4 שזה כמובן 3 ושתים עשרה חלקי ארבע זה רק עוד דרך לכתוב. שתים עשרה חלקי ארבע. ולעד לשתי דרכים להציג אותו חישוב. תרגיל הזה משקק לנו שמה שאני לומדים אינו יקרון חדש כלל, זה פעולה מוכרת. דבר שעשינו תמיד כשחילה כמו מספר. וכן חילוק הוא כמו הכפלה במספר הופכישנו. לשם ההבהרה, אם יש לו A, אז המספר הופכי אחד הספר הופכית ששתיים חלקי שלוש, ושלוש חלקי שתיים, ואם חמש זה בעצם חמש חלקי אחד, אז המספר הופכית שלוש זה אחד חלקי חמש. אבא נחלק כמה שברים. כמה זה שני שליש אמנו שזה אותו דבר כמו 2 6 כפול 6 חמישיות והתוצאה 15 אנחנו נחל את המצלת ל-4 חמישיות כמה זה 7 חלקי 8 חלקי 4? 7 <tie -lle religio> <tapi> כפול 4 חלקי 1. תזכרו, פשוט אכפלנו במצבר הרופאי של רבע, לחלק ברבע זה כמו להכפיל ב-4. זה כל מה שצריך לעשות. עכשיו, נוכל להשתמש בגיצור פריך שלמדנו בווידאו על הכפלה. 8 חלקי 4 זה 2, 4 חלקי 4 זה 1, ולכן התשובה היא 7 חלקי 2. 7 חצי. אפשר לרשום את הקוצה כמספר מעורב, במקום 7 מדומד. 7 מדומד זה שבר ימונה גדול יותר ממחנית. את זה מה אנחנו רוצים, תוצאה כמספר מעורת, נבדוק 1.5 היא 72, כנס 37, משארית, התשבעה היא 3.5. ניתן לרשום את התוצאה בשני הדרכים, עדיף להשאיר את התוצאה בצורה הזו, היא פשוטה יותר לחישוב. נפתור עכשיו כמה שיותר תגידים, כמשת דקות שנותחו לנו. כמה זה? מינוס שני שליש חלקי חמשה מינוס שני שליש זה מינוס שני שליש, מינו שניים, ו'ש, כה full, מינו שניים, ו'ש, כה full. מספר ההופכי של חמישה חצאיים, שווה שתי חמישיות. לכן נתשובהי, ארבע. מינו סארבעה של כמה זה? שלושה זה כמו שלושה שיש חלקי זה, בדחקו לאתם את זה, יקווים קום, ופתורו תקופת. תמיד פשורה לשוט את ההבידיה, וליראות את כל המצח, את שום, ימאמש, אבל מאמש, בלאה. נבדוק פה minus חמישה בידיות, חלקי ה ה נהפוך את התרגיל ל-5 חלקי 7, סלחת כפול 3 חלקי 10. פשוט נכפיל במספר ההופכי, אנחנו נשתמשים באותו עיקרון לורך כל הוידאו. מינוס 5 כפול 3, מינוס 15, 7 כפול 10, כפול 70, ונחלק את המונה והמחנה 5 נקבל מינוס 3 חלקי 14. יכולנו לצלצים לפה, אני 5, 2, ו-3 חלקי 14. אבל נעשה עוד שני תרגילים. אתם בטח בו, שולטים בחומר. חצי חלקי מינוס שליש. מה כפרויקט אשר מחלקים שבר במספר שנים? אומרת ניתן כ לכן נכתן לכתוב חצי חלקי מינוס שלוש חלקי אחד ואם אמרנו שחילוק בשלב לכמו להכפיל במספר הופכיש לו במספר הופכיש של שלוש זה שליש והתשובה שישית עכשיו אני אנסה לפתור וח... יש שלוש חלקי חצי מינוס שלוש דקום מינוס שלוש חלקי אחת חלקי חצי זה שווה 3 חלקי אחת שווה מינוס שש למה זה נכון למה כפל בהופכים מחליף חילוך אם ניקח שתיים חלקי שליש. ואמרנו שזה כמו 2 חלקי 1 כפוס oh. 3 חלקי 1 והתשובה היא 6. מה הקשר בין 2, 3 ו-6? תסתכל על זה גרפית. אם יש לנו שתי פיצות עגולות, היא לשתי הפיצות שלנו, אולי כדאי מזליטים, את הפיצות נחלק לשלושה חלקים, נחלק כל פיצה לשלישים, כל פיצה נחלקת לשלושה משולשים, שימו נפצי דס קטן, נחלגנו כל פיצי גדולה כזה. מכינכנו כל עיגול אחד לשלישים. כמה חתיכות יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש לנו שש חתיכות. אם נהרהר על העניין הזה, זמן מה, נפנים את היגיון של פעולה המתמטית. תגיד אחרון, כאלה תיש את המוח. אם יש חלקי חלקי 4 חלקי 9 בואי נהפוך את ה-4 תשאיות האלה לשלילי אז כמו מינוס 7 חלקי 2 כפול מינוס 9 חלקי 4 נכון? פשוט נכפיל לו מספר ההופכי של מינוס 4 חלקי 9 9 כפול 7 שווה ל... מינוס 9 כפול מינוס 7 שווה 63 ו-2 כפול 4 שווה ל-8 זה סיכום למדנו איך לחלק שוורים תודה רבה, שעכשיו